කීල රෝලා තියන දාස තමයි මේ කියන්නේ නායං සරූපෝ විහංගෝ නාපිකායෝ සබසරං නචෝ සපක්ෂෝ සම්ටි කිතුරු වර්ණ විශේෂක න නයං සරූපෝ විහංගෝ මෙයා සරූපවත් රූපයෙන් අගතම්පත් රූප ලස්සන ඇතී අගෙත් නැ මේ දිලිසන දේවල් දැන් සමහර රූප කියලා ගත්තාම සමහර රූප දිලිසීම නිසා ප්‍රසන්නතාවයටපත් වෙනවා මිනිස්සු ආදරයෙන් ආකර්ෂණය වෙනවා දැන් කළු කෙනෙක් සුදු වෙනවා බාසුර ගන්න දිලිසීම කරගන්න සුදුනා කියලා ශරීර ಅಂಗ ප්‍රත්‍යංග වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ දෙයක් කරගෙන මැදලා දිස්නේ ගස්නවා එතකොට ඒ දිස්නේ නිසා බාසුර ගතිය නිතා ඒ දිස්නෙල්සත් ආකර්ශන මෙයාගේ එහෙම එකක් පොඩ් නෑලු ඒ කියන්නේ දිස්න දිලිසන ගතිය දිස්මේ දෙන ගතියකුත් නැහැ මෙලියාගන්ට ඒක ඔව් නච සපක්ෂියෝ සම්ති තියාපත්ලත්න චිත්‍ර වර්ණා විශේෂතා චිත්‍ර වර්ණ ලස්න වූ වෙනත් ආකාරයකින් දකින්නක් නැහැ. කෙවලං කාක සද්ද්‍රස්ස රූපේ වර්ණ පියංකග අතහති මදුරංගායන් නයං జగති බුජ්‍යතේ කෙවලං කාක සද්ද්‍රස්ස. අදෘශ්‍ය වෙන්නේ දෘශ්‍යමාන වෙන්නේ කෙවලං කාක්ක වගේ කාකා. තමයි න්යාපේ කාක සද්ද්‍රස්ස රූපේ වර්ණ පියංකග රූපේ අයන්ක ගාමේ කුරුල්ලා කපුටා වගේ දැන් අපි දන්නවා කවුද කියලා මේ කියන්නේ නැන්නේ නමුත් අතපි එනමුදු එනමුදු අතපි මදුර ලෙස ගායනා කරනවා නයං Jagati පූජ්‍යතේ ඒ නිසා මෙතන අයන් Jagati පූජ්‍යතේ ජනසාව පුද දෙනවා පුද දෙනවා කියන්නේ ගෞරව කරනවා රසාල සිකරාසීන වසන්තේ මදරං සනන් කස්සිනෝ හෘදයානන්දං ජාන්්‍යපේෂ කෝකිල ඔන්න අපි ආ කෝකිල කෝකිල යකියන්නේ කවුද මේ කෝකිල යන්නේ රසාල සිකර ආසිනේ සිකර කියන්නේ ගහල ඇති ගිරි සිකර ගිරි කියන්නේ ඇත්ත කඳු වැටිය ගිරි සිකර කියන්නේ ගිරි උඩ තියෙන ගස්වල ගහේ දල්ල දෙමිතෙන් දින රසාලසිකර රසාලසිකර කියන්නේ රසාල සිකර කියන්නේ මී යඹ ගහේ දල්ලේ රසාල සිකර ආසිනෝ ඉඳගෙන වසන්තේ මధుරන් සනන් වසන් කාලයේදී මధుර වූ නාදෙන් සනන් නදදේ නදදේන කස්සනෝ හර්දයානන්දන් කස්සනෝ හර්දයානන්ද හෘදයානන්දයට පත්න කරන්නේ කාගේද මේ සද්ද ආගෙද හර්ධේ ආනන්දෙට පත් නොකරන්නේ ජන්දේශා ජනතාව කියන එයාට කෝකිල කෝකිල කෝකිල යන්ගේ කෝකිල නාදී කෝකිල අහන්න අමාරු සුරන්‍ය වෙන්නේ නැහැ එතකොට අපි බොහෝ වෙලාවට ඒ කපුට ඇලවෙනවා කාක කృష్ణ පිටක කස්නා කෝබේ දප්තික කාකේ වසන්ත කාලයේ සම්ප්‍රාප්තේ කාක කාක පිටක් පිටක කාක කෘෂ්ණ කාක්ක කෘෂ්ණ කලු පාටයි පිටක කෘෂ්ණ කෝකිලයක් කලු පාටයි කෝබේ දප්තික කාකේ මෙ දෙදෙනාගේ තියෙන ભેදේ මේ ක අපිට නෙමෙයි කෝකිලයන්ට පුළුවන් අමාරු අවස්ථාවක් කියනවා. කපුටට සුවව ගන්නත් අමාරු අවස්ථාවක් කියනවා. පරපුසුවා විදියට අපි හඳුන්වලා වෙන කූඩුවක කපුටක කූඩුවේ පිටර දාලා නැකලා පැටව ආවට පස්සේ දරාගන්න අමාරුනේ. නද දෙන දවස් තමයි කොටලා යාමන්න පුළුවන් අවස්ථාවකදීද ලබනවා. කෝබේ දක්පික කාටිද වෙනස හොයාගන්න අමාරුයි කියන. කෙනෙක් එහෙම කියනකොට ඒ දෙකට උත්තරයක් සපයනවා. වසන්ත කාලේ සම්ප්‍රාප්තේ මේ වේද අඳුර ගන්න නම් වසන්ත කාලේ නන ගන්න ඕනේ වසන්ත කාලේ සම්ප්‍රාප්ත වුණාම සම්ප්‍රාප්තේ කාකා කාකා කාකා කපු තමයි කාකා දැවටි පිකා යම් කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් තමයි ඒ අවස්ථාව ලැබුණාම තමයි එයා කොහොමද ඒකට මූණ දෙන්නේ කියලා ඉතකෙමෙන් තමයි අපිට තීරණය කරන්නේ ඇතුලේ අභ්‍යන්තරයෙන්න සත්‍ය මොන වගේ කෙනෙක්ද. මෙතනනම් කෝකිලෙද්ද කපුටිද්ද කියන එක වගේ. ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්න ඕන දුක කරදරේ සතුට දැනීම ලැබෙන අවස්ථාව via ඒක සමරණාකාරයෙන් දැනගත්තා. කියා කවුරුන්ද? ඒ වසන්ත මේ රහස මේ වෙනස මේ භේදය අඳුරගන්න පුළුවන් වෙනවා. සුදුසු කියනවා. කینګ කුලේන රූපේන සුභූෂිත මහත් වේ කර්මං තාවං වාස්රසෝ රංජක විශාල කුලේකට තිපදෙනා කینګ රූපේන සුභූෂිත කුමනෝ උතාම රූපේකින් වැබලෙනා ලස්සනන වර්ණවත් වෙන ප්‍රබාස්වර ගතියෙන් ඉන්න වස්තුවක් තියන එක ගොළු කුලේක පුදුනාමයක් තියෙනවානේ මහත් වේ කාරණන්තාව ද මහත්මා උදය ඒ දෙකට පුලා ප්‍රබලයක තමයි වාස්වසෝ ජනරංජක ජනයා රංජනය කරන්න පුළුවන් ණ ජනයා සතුටු කරන්න ඕන වාස්වසෝ වාක්‍යං වාක්‍රසෙන් සතුටු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් හිටියොත් අර දෙකම කරෑ අර දෙකම නැතුයික දුනක් වාස්වසෝ ජනරංජකන් වුණොත් ජනරංජණයටපත් සතුටු කරන්නා වූ දේ වචනය නැමැති මේ වචන රසය කියන එකද සත්‍යම් Jagat සත්‍යෝ වචන රසය කියන එකයි ගොඩක් මේ වචනේ පිළිබඳව කතා බහ කරනවා ඉතින් මේක තමයි කෝකිලයාගේ අද කාඩුණ